Lovitur Groaznic, pentru Traian Bescu, PSD spune ce a luat toată conducerea centralii majoritatea membrilor organizației de tineret APMP, PMP. Partidul Social Democrat anunce toată conducerea centrală organizației tineretului partidului mi subliniere care a popular sub subliniere marea majoritate a membrilor acestei filiale s-au alturat PSD. <fixă -trui> Coat conducerea centrală -i subliniere-i marea majoritate a membrilor organizației Tineretului Partidului Mi subliniere care a populară au decis Miercuri, 2 mai, de Ziua Națională a Tineretului, să se alture PSD. Se arată într-un comunicat al socialdemocracilor. Am vrut ca, de ziua noastră națională, vocea noastră a tinerilor, să se facă auzit. Am intrat sublinierea ne-am implicat în politic pentru ca interesele sublinierei drepturile tinerilor să fie promovate. Nu am reu subliniere IT se facem foarte mult în acest sens în cadrul partidului mi subliniere care a popular. De aceea, în mod firesc, ne-am îndreptat ce SD, partidul care până acum a luat cele mai multe decizii în favoarea tinerilor sublinierei în care noile generații au cele mai mari subliniere anse de a accede în funcțiile publice, Vrem ca vocea noastră să conteze, iar argumentele noastre să fie auzite. Sperme, credem sub liniere ne dorim să avem un viitor cât de bun se poate în cara noastră. Locul nostru este un partidul în care putem construi, în care putem realiza cu adevărat ceva pentru tineri, a declarat Gabriel Popa. Fostul presubliniere din Tealot, citat în comunicat. Potrivit sursei citate, alturi de fostul lider al tineretului PMP au ales să vin la PSD majoritatea conducerii centrale sublinierei membri ai organizației de tinereta PMP din întreaga cară. subliniere din de tineret PSD, Gabriel Petrea, a apreciat gestul tinerilor care au ales să facă parte din echipa socialdemocraților. Apreciem gestul colegilor, nu subliniere, tri subliniere, îi suntem bucuro, subliniere, îi se aducem force proaspete în organizația noastră. Această inițiativă confirmă practic percepția că PSD este cu adevărat partidul care oferă cea mai bună platformă de exprimare, subliniere și promovare a tinerilor. Nu sunt vorbe, mai Cei mai mulți tineri au fost pe listele PSD de la locale, sublinierei de la parlamentare, atât ca numere, dar sublinierei ca pondere. De asemenea, în primul an de guvernare PSD. Vedem ce pentru tineri s-au luat mai multe mesuri decât în toată perioada guvernării pnl PDL, începând de la programele de ucenicie sub linierei Internship, până la dublarea fondului de burse sub transport gratuit pentru studenți, dar sub ir care dus pentru tineri, a declarat Gabriel Petrea.